Hai dan Assalamualaikum semua, bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday bersama saya Ika dari Zolis Malaysia. Pada minggu lepas kami ada menerima email daripada peminat kami yang mengatakan beliau mencari gaya-gaya tutorial untuk ke tempat kerja. Namun mostly dalam YouTube banyak gaya yang lebih santai. Jadi pada minggu ini saya akan berkongsikan dengan anda gaya-gaya yang selesa untuk ke tempat kerja. Jadi mari kita mulakan Tutorial pada kali ini memerlukan 4 pin sahaja Pertama sekali letakkan shawl di atas kepala anda Dan pastikan satu sisi lebih pendek dan satu sisi lagi lebih panjang Bawakan shawl yang lebih panjang ke sisi yang lebih pendek Seperti ini Anda boleh pin sekali dengan shawl yang lebih pendek ini. di sini. Kemudian ambil sisi yang pendek ini dan bawakan ke atas kepala anda dan pinkan. Sisi yang lebih panjang ke belakang kepala anda dan pinkan di sini. Anda boleh kemaskan dan juga pinkan di sini. anda sudah selesai. Hello Okey, okey. saya datang sekarang Jadi jangan lupa untuk lawati website kami di www.zoolis.com untuk mendapatkan outfit seperti ini dan jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah klik button subscribe sekarang dan berjumpa kita pada minggu hadapan untuk banyak lagi tutorial di edisi hijab 5